مساء الخير متابعي كامل لايف قناه القاهره 24 احنا الان في مدينه دي جيرنس بمحافظه القاهليه مع الطالبه شيماء الفتاه الجماعيه اللي اختارت سواقه التوك توك لمساعده نفسها ومساعده اهلها في ظل الظروف المعاشيه الصعبه اللي بنمر بها كلنا. عرفينا بنفسك يا شيماء بقى واحكي فكره انك تسوقي التوك توك دي جت ازاي عمو انا اسمي شيماء السيد السعيد، انا من ميت الحلوج عندي 25 سنه. تمام أنا كلية آداب قسم علم نفس بتقدير جيد وعايشة في متر حلوج وكده احكي <تكتشترك> بقى ليه اختارتي شغلانة سواقة التوك توك دي بالذات يعني من المتعارف عليها ناس والله ما صعبة على بنت عمومًا اه هو بداية شغلي مش سواقة التوك توك هو بداية شغلي اللي أنا أصلا من زمان وأنا شغالة أنا من يعني من صغري وأنا مكافحة من يمكن من أولى إعدادي اولى اعدادي كنت بشتغل بشتغل عند الناس بشتغل هنا آه مثلا بشتغل عند حد تمام اشتغلت آه كتير اشتغلت برضو في جمعيه واشتغلت في محل ملابس اشتغلت في محل قماش اشتغلت آه عند ناس كتير اشتغلت في معصره رحت اشتغلت برضو في المنصوره في استوديو تمام اشتغلت آه في حاجات كتير قوي قوي يعني مش يعني مش اول مره ان انا اشتغل فلما اشتغلت كتير بدات بقى ايه يعني اداوم الشغل وكده اللي انا مثلا اولى إيه اعدادي اشتغلت ثانيه اعدادي اشتغلت ثالثه اعدادي دخلت الثانويه العامه برضك اشتغلت في اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي ودخلت الكليه برضك كنت بشتغل اللي هو مثلا ايه اشتغل مثلا الكليه كانت عندي حد وثلاثه خميس كنت برضك بشتغل اللي هو مثلا سبته 2 و تمام كنت بوفق بين كليتي وبين الشغل اللي هو ازاي اللي انا مثلا رحت لواحد اشتغل عنده قلت بعد اذنك انا كليه اداب وعايز اشتغل عندك 3 ايام قال لي ما ينفعش تشتغلي 3 ايام المفروض تشتغلي ايه الاسبوع كله قلت له والله انا بحكم ش... بحكم انا في كليه انا أشتغل 3 ايام عندك وتلات ايام تانيين في الكليه قال لي والله انا هشجعك انا شجعك ان انت تشتغلي 3 ايام مع ما كنتش موافق. بس لما قالي في الكليه وبكافح وبشتغل وعايزه كده فقال لي خلاص ايه وافق على الموضوع تلات فاشتغلت عنده كنت بوافق بين شغلي وبين الكليه حد وثلاثه خميس في شغلي سبت واتنين واربعه في كليتي تمام اروح الكليه برضو اجي من كليتي برضو كنت اخد المحاضرات اذاكر ايه بردك الحمد لله ما قصرتش في كليتي خالص ايه كان الشغل بردك يعني ايه ما خلانيش اقصر ده بالعكس الحمد لله الشغل كان بيفهم من الروح المعنويه ان انا شغاله ان انا برضي ربنا ان انا برضي نفسي ان انا ما بعملش حاجه حرام فهو اللي كان بيشجعني الشغل بيشجعني ان انا ايه اذاكر وكده فالحمد لله عدت اولى كليه واشتغلت برده ودخلت ثانيه كليه تمام ودخلت ثالثه كليه ورابعه كليه وكل ده أنا شغاله بوفق بين الكليه وبين شغلي شغاله ثلاث ايام في مثلا عند اي حد وثلاث الثلاث ايام التانيين. عند اللي انا ايه في كليه تمام ف يعني انا حابه الشغل من زمان طب ازاي بقى اخترتي موضوع التيك توك يعني ليه زودت تمام سويت التوك توك ده هو ما كانش في بالي اساسا ما كانش في بالي في يوم من الايام اللي انا سويت توك توك هي اجت إيه كده إيه؟ يعني فهمت يعني بدات ان انا إيه بعد ما اشتغلت عند الناس اتبهدلت كتير اشتغلت هنا واشتغلت هنا واشتغلت هنا مفيش تقدير اللي بشتغل عنده مش مقدرني يعني اشتغلت زي ما اشتغلتش ما فيش حد بيقدر والمقابل قليل جدا لما اقعد من الساعه 12 الظهر من 12 من الصبح الساعه 10 للساعه 10 بالليل يعني 12 ساعه والاخر 30 جنيه او 600 جنيه في الشهر فلقيت الموضوع مش جايب همه قلت لا انا افكر انا وافتح حاجه لنفسي مستقبل لنفسي اللي هي بدات ايه اللي انا اشتغلت مندوبه حاجات بسيطة اللي هو بدأت أوزع حاجات بسيطة جدا اللي هو منتجات بسيطة، بدأت أجيب شوية بهارات على شوية مثلا إيه حاجات بسيطة مثلا إيه, إيه, إيه ولاعات، مكان حلاقة، مواس أمير، وأجيب وأمسك هاند باك تمام؟ واركب توك توك وأروح مثلا عند موقف وألاقي موقف ميت فارس وأركب مثلا إيه كل دي مواصلات هي بدأت معايا على رجلي، يعني ما بدأتش بالتوك توك هي بدأت على الرجل، فبدأت بقى أطلع بره البلد إيه اول بلد رحتها ميت فارس بعدين ميت سويد بعدين طناع بعدين ميت علي بعدين المنصوره لفيت روحت البجالات روحت ميت تمامه رحت, رحت, رحت عبيد كله طريق اسمه دوت اليوسفيه تمام واشتغلت كده فالمهم بقى لما اشتغلت لقيت نفسي ايه حبت الشغل اللي هو يعني ايه بجيب فلوس إيه حسيت ان انا الناس عرفتني انا يعني ما شاء الله الناس في في البلاد ما شاء الله عرفوني وكده إيه يعني الناس حبوني لما لقيتهم حبوني خلاص خدت الموضوع مش شغل وبس خدته اللي هو خلاص هبقى حاجه خلاص انا الناس بقى حبتني وبقيت معروفه في كل حته فما ينفعش ان انا ارجع ثاني يعني انا خلاص بعد ما الناس كلها عرفتني ارجع لورا ثاني فانا ما صدقت ان ما شاء الله ناس كتير عرفتني بره البلد وهنا وهنا وهنا وجميع انحاء الاماكن مثلا وكده فيعني قلت بقى خلاص كملي كملي وخلاص فكملت شو شغلي وبيت منتوبة طبعا بدات بحاجات بسيطه زي ما قلتلك اللي هي الحاجات ده ده تفكيري انا ما حدش عرض علي تمام قلت بقى ما اجرب ايه اللي انا اشتغل مع نفسي لوحدي تمام اشتغل آه ف إيه بدات معايا واحده واحده اللي هو ايه امشي على رجلي بدات اوزع على رجلي وكده ايوه رجلي وجعتني وهبطت وشقيت الدبعه الكليه ده إيه تقريبا وانا اه تقريبا وانا كلية الكليه انا خلصت الكليه بقى ليه سنتين يعني يعتبر سنه سنه كامله ماشي على رجلي والسنه اللي بعدها اللي هو العربيه لسه حكايه موضوع العربيه تاني فهو بقى ايه بداتها من الصفر يعني ايه بنت تطلع من بيت الله مثلا اللي هي يعني م... في نيتها الخير في نيتها اللي هي بداتها من على رجلها ما فيش بنت في الدنيا هتدخل تقول انا هشتغل على رجلي او توزع على رجلها اي نعم البنات كلها بتشتغل بس بتشتغل اللي هو ايه انا اشتغل في محل واقعد انما ما فيش واحده تعمل اه اشتغلت شغل انا بصي الشغلانه دي اصعب شغلانه في حياتي اللي هي شغلات على رجلي دي انا لفيت بقول لك لفيت 100 فارس على رجلي كلها على رجلي وتنا على رجلي تمام والبجات على رجلي انا شفت سنه كامله على رجلي دي يعني رجلي كان كان بيجي في رمضان برضو الناس كلها تبقى في بيوتها بتفطر وانا قاعده في الشارع عشان لجل الاكل العيش لجل ان انا عايزه ابقى في الحلال انا موضوعي موضوع, موضوع قصة كبيره مش موضوع تكتك وخلاص ده الموضوع كبير عشان كده انا عايز اتكلم يعني احكي لك اللي حصل فهو بقى إيه؟ إيه طبعا اما بداتها على رجلي وكده واشتغلت على رجلي إيه تعبت جامد رجلي بدات توجعني ومش عارف ايه وهبط وكده بدات قعدت سنه بالظبط سنه كامله ابويا لما شاف كده ما سابنيش بصراحه الله الوكيل كلمه يعني كلمه الحق هو قال لي انا هجيب لك عربيه هو اللي اقترح عليا موضوع العربيه اما لقى بنته شغاله ماشيه على رجلها في بلاد الناس بتلف هنا وبتلف هنا وبتلف هنا، قال لك بس البنت دي بنت مكافحه ودماغها كويسه، ما شاء الله لازم اشجعها، ما شاء الله راح جاب يعني جاب لي فلوس جاب لي ألف تمام؟ وجاب لي عربيه فيات على قدي وكتبها باسمي تمام؟ واشتغلت عليها اشتغلت عليها برضه سنه كامله. سنه كامله يعني و... وطلعت لها رخصه طبعا ما كنتش بقى فسوق عربيه خالص هو جاب العربيه وانا فرحت ان انا خلاص ما شاء الله معايا عربيه وهبدا اشتغل هبدا اقف على رجلي هبدأ ابقى هبدا حاجة مش مضطر اني اشتغل وبس لا الفكره فكرة ان كان نفسي ابقى حاجه انا من زمان ونفسي نفسي اوصل وده نيت حياتي أنا نفسي أوصل نفسي أبقى حاجة نفسي أبقى سيدة أعمال نفسي أبقى عندي مشاريع نفسي احقق حق... يعني حلمي مش فيكة لا أشتغل وخلاص أتجوز وخلاص لا نفسي أبقى أفضل يعني مستمرة وكده فالمهم بقى إيه؟, إيه؟, إيه؟ جيت بقى موضوع العربية أنا رحت المرور بنفسي قدمت أوراق ودخلت طلعت الرخصة واتعلمت السواقة ما شاء الله طلع لي رخصة وكلام من ده خدت العربية وبدأ أبويا اعتمد عليا كانت أمي الله يرحمها برضو بتجب معايا برضو بتشجعني جدا كانت بتفضل معايا بنطلع برا البلد وبنجي بالليل وبردو يعني كانت معايا وكانت بشجعني جدا كانت معايا في شغلي ما مثلا لا الشغل حرام لا الشغل عيب لا سواقة العربية غلط لا سواقة العربية غلط إيه لا مش عارفه ايه ما امي شجعتني الحمد لله الله يرحمها طبعا انا بدعي لها بالرحمه الف رحمه ونور تنزل معايا طبعا لان هي كانت سبب في تشجيعي كانت تقعد تقول لي اشتغلي بعد بقى العربيه ازاي بقى احتجتي اه ما بعد العربيه بقى هي العربيه ما شاء الله برده قعدت فتره معايا سنه كده تمام بعد السنه لقيتها بقى ايه فاهمه انت بتصلح المكسب اللي بيجيبه بتروح المكسب اللي بيجيبه بتروح لقيت مش جايبه همها قلت لا الناس اشارت عليا قالوا لي يا بنتي اجرت هكاتك لما لقوني بخسر وكل يوم عندي ميكانيكي وهنا وهنا وهنا خسرت كتير يعني اللي بجيبه بيروح ملهاش لازمه فخلاص قلت نباع وخلاص بناو وفلوسها في يعني في وكده فاجا طبعا موضوع ايه اللي انا اجر تكاتب أو أجر اي تاكاتك فجيت طبعا بدات اجر تاكاتك بقى شويه مثلا من فلان وشويه توك توك من فلان وش كل يوم واحد شاكل فكنت باجر ال ال الساعه 20 جنيه يعني مثلا لو جيت تحسبها كنت 10 ساعات 10 ساعات دول يعني يعملوا كام يعملوا 200 جنيه لما انا ادفع 200 جنيه انا بكسب ايه عشان يطلع لي 200 جنيه انا كنت بحط من جيبي لما انا مثلا ادفع للتوك توك ده 200 جنيه انا كنت ساعات بديله 200 جنيه من جيبي مش من شغلي فبرضك قعدت اشتغلت فتره برضك على التوكتوك يعني ايه قولي سنه كمان هي السنه دي بدا بقى ايه زي ما قلتلك اه اخويا شجعني اه قال لي برضك اللي شجعني وقال لي برضك انتي بدل ما, بدل ما تدفعي فلوس لتكاتك انا ممكن اديك التوكتوك توك تطلعي عليه تمام وطبعا الفضل يرجع كله للخطيب لانه هو علمني السواقه تمام هو يعني ساعه خطوبتنا هو بردك علمني السواقه قلت له علمني السواقه ما ليش لا قال لي خلاص أشجعيك يعني هو راجل متفا... متفاهم ويعني ايه في رجاله ثانيه تقول لك لا أتكاتك للرجاله فقط التكاتك لل... مش للبنات انت بنت انت مش عارفه ايه لا ده راجل متفاهم ده راجل بيفهم قال لي خلاص اعلمك وشجعني بردك وعلمني السواقة يعني هو بصراحه كلمة حياتي قال هو اللي معلمني السواقة بصراحة يعني. أنتِ دعم من كل الناس القريبين. شغلك. آه أنا يعني بصي أمي دعم شجعتني على الشغل. بابايا برضوك شجعني وجاب لي العربية حتى أبويا جاب لي العربية دي لأن أبويا فاهم دماغي. أكتر واحد قريب مني وفهم دماغي عارف إن أنا عايز أشتغل. خطيبي نفس الحكاية، خطيبي بردوك أما قلت له علمني السواقة جه وقعدني وكعلمني السواقة. الكلام ده بعد دي كات تمام بعد ما كنت مراته كده جه علمني السواقه وقال له وادي جنبي وعلمك سواقه وعادي خالص خد الموضوع بسهوله مش يقول له هو راجل معقد وقال لي لا انت بنت ما فيهاش سوق توك توك توك توك ايه والكلام ده هو راجل بردك متفاهم علمني السوا قال له هو بردك لولا خطيبي ما كنتش عارفه اسوق اي نعم انا بعرف اسوق عربيه في المرور بس ما كنتش بعرف اسوق تكاتك فهو بصراحه هو علمني السواقه تمام طب نكمل طيب موضوع نكمل موضوع اللي اللي, اللي انا ليه صوت التوك توك طيب اللهم صل على النبي اللي هو ايه, إيه جيت طبعا ما اجرت تكاتك من الناس ولقيت الموضوع مش جايب يعني مش جايب همه كده قلت خلاص انا اعمل ايه بقى اخويا لقيته بيشجعني طبعا وبيقول لي خدي التوك توك اشتغلي عليه بدل ما تشتغلي ايه بدل ما تاجري تكاتك من الناس لا التيك توك معاكي وبراحتك وشجعني قال لي خدي يعني براحتك سابهولي كده كانه بتاعي بدات اخد التوك توك وبخبرتي اللي انا بعرف اسوق تمام بخبرتي ان انا بعرف اسوق تمام خدت التوك توك والحمد لله طلعت وكنت خايفه جدا من كلام الناس خايفه بقول يا ترى الناس هتقول عليا ايه يا ترى مثلا الناس هتتكلم علي ايه وخفت وفعلا الناس كلها كانت متناقضه معايا جدا اول ما سبت التوك توك في البدايه انا عكس دلوقتي ما شاء الله الناس كلها بتشجعني بس هو الناس محتاجه ايه يعني مش هي مستغربه الناس مستغربه اول مره واحده تمام اه اه كان برضه ردود فعلهم بقى بالنسبه لي ايوه هي كانت هي كانت مفاجاه للكل وبعدين ما كانش حد يعرف ان شيماء بتسوق توك توك كله عارف ان شيماء عربية فجاه كده بتسوق توك توك فالموضوع كان مفاجئ وغير كده وكده اتفاجئوا اللي انا ايه ازاي اسوق توك توك كله كان معترض لقيت ناس كتيرة قالوا لي يا بنتي ما ينفعش يا بنتي غلط لدرجه حريم وقفوني قالوا لي ما ينفعش وكده وما ينفعش ان انت تسوق توك توك وغلط اولهم خطيبي طبعا وقال لي ما ينفعش ان انت تسوق قال لي خطيبي قال لي ما ينفعش اللي انت تسوي تيك توك هو كان معترض ليه اللي هو خوفا عليا اللي هو مثلا ايه ولد يركب معايا يعمل فيا حاجه ورشه إيه حد يتيدي دي عليا ولو حق اي راجل هيخاف على مراته او اللي كاتب كتابها تمام فهو طبعا كان له حق اللي هو يقول لي كان خايف عليا وكده مش اللي هو بيعترض على الشغلانه لا طبعا هو بيتكلم ان احنا في شعب ممكن حد يطلع يعتدي عليا واحد يطلع عليا بسكينه يعني انا ساعتها لما يحصل لي حاجه هو مش هيبقى مبسوط اكيد دلوقتي يعني كاتب كتابه واكيد هيخافوا عليا فالمهم ايه ففي ناس كتير اعترضت قالوا لي برده كان يعني حريم اعترضت قالوا لي اشمعنى الشغلانه دي؟ ااا إيه ما لقيتيش الشغلانه دي؟ ده شغلانه مش حلوه لش... ال... انا انا بصي لولا ان انا تحديت الناس كلها ما كانش زمان يشططوك وبعد بقى ما اشتغلت بقى بصي إيه ربطت كانت في الدوام بتاع الناس العاديه يعني كان ايه قانون طلوم... كان في قانون مختلف مع كان قصدك يعني كان في معارضه وكده؟ يعني كتير كان الناس بتتراخي كان في كده بصي صلاة على هو بنسبه الناس المتعارضه كان كتير في البدايه بس انا بتكلم على بدايه التوك توك بدايه لما طلعت الناس وبينت نفسي له في ناس كتير اعترضت اللي كان يضحك يتاري هي هي هي يتاري واللي كان يتريق يقول لك هي هي ويضحك كده واللي كان يتريق عليا واللي كان يقول لك مفيش شغلانه غير دي مش لاقي عليكي واللي كان يقول لك انت أنيسة محترمه ما ينفعش تسوق توك توك فكل واحد له ايه؟ وجهه نظره بس لا دلوقتي مية في المية دعم، أنا مثلا كنت معدية من شوية لقيت شيخ بقول له عليكم بيقول لي ما شاء الله عليكي بيدعمني بيقول لي بسم الله ما شاء الله عليكي وبرضك ماشية لقيت شاب راكب عربية بيعمل كده أنت مية 100 ما شاء الله راكب عربية في خمة ما شاء الله أنت استمري لقيت بردك إيه حريم يشوفوني يقولوا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ربنا يحميكي حريم كتير بتدعي لي ورجالة بيدعوا وشباب لي حاجة في رجالة بتقابلني شباب ماما اللي هم الشباب بيقولوا ايه ما شاء الله يا بنتي ربنا ي... ربنا يعينك ربنا ي... يعني يعني انت فيه قويك بيدعوا لي انا شغلي من من الساعه 9 الصبح بعد الساعه 9 بالليل يعني بتستغلي 12 ساعه تقريبا اه اخر 9 عشان برضو خاطيبي بيخاف عليا واهلي بيخافوا عليا تمام بقى هل يعني بتراقي بقى يعني انت برضو بتبقى, آه انت في بتبقى ايه بقى اكيد اه, آه. تمام اكيد آه. آه. يعني <تصفيق> آه. <تصفيق> <مزل paint" تصفيق> اكيد طبعا انا بصي صلي على النبي انا اللي خلاني اشتغل حاجه واحده اول حاجه في حياتي اللي انا أرضي ربنا مش ارضي الناس، ما يهمنيش الناس، أنا, يمين انا ارضي ربنا، انا واحدة انا في نيتي خير، انا في نيتي بقول يا رب لو انا في يوم من الايام موت ابقى ميتة شريفة، هو ده الغرض كله، تمام؟ انا كده كده هتجوز وجوزي هيصرف عليا، جوزي هيصرف عليا يعني يعني يعني مجرد وقت وهتجوز، انا بتكلم ليه بقى؟ بقول لك انا بشتغل ليه؟ اللي انا بد... يعني السبب الرئيسي في الشغل أرض ربنا، هو ربنا ما فيش غيره، انا طالعة اشتغل واتمرمط واطلع في الحر ويقول انا اللي انا فادي مش عشان حد مش عشان الناس تقولوا الـ الـ الـ الاسطوره انا كهيير او البطله او كلام ده لا انا عايز ارض ربنا دي اولا انا طموحي ان شاء الله ان انا يعني بص اكمل الموضوع تمام اكمل عشان ان ما شاء الله انا ناس كتير عرفتني كمندوبه مش كسواقة كمندوبه لان انا في الاساس اشتغلت مندوبه ثلاث سنين زي ما قلت سنه على رجلي وسنه على العربيه وسنه على تأجير التكاتك اللي انا كنت باجر تكاتك فيعتبر ثلاث سنين دول عرفت بلاج كتيره جدا زي ما قلتلك خط بنا خط المحموديه خط البجلات و100 مامه خط ميت النصر ما شاء الله بقيت معروفه في كل مكان حتى الكرنس ما شاء الله ميت الحلوج ميت مجاد ميت رومي بقيت معروفه في كل حته الحمد لله دي بفضل ربنا طبعا فمش عايزه بعد كل ده مجهود يروح فعايزه اكمل اللي هو ازاي اللي انا اكمل شغلي على التوك توك تمام انا ناس كتير حبتني حريم قعدت بترن عليا قالوا يا شيماء احنا جبنا رقمك من على النت من الفيديو اللي انت عاملاه وبدأ يرن عليا وبداوا يثقوا فيا بدأ يحبوني ناس بدأ رجاله بدات تكلمني تقول انتي انت انت اللي هتودي مراتاتنا انت اللي هتودي عيالنا بعد كده بنت تكلمتني الوقت ركبت معايا تمام قالت لي انا بعد كده كان معاكي لان حصل لها موقف من ولد ركبت معاه و اتعرضت لحاجات وحشه، فأنا بقول لك أنا دلوقتي أمان لناس كتير، فناس كتير حبتني وعايزه تستمر معايا وكده، فمش عايزه إن أنا إيه أقعد من الشغل، عايزه أستمر في الشغل، تمام؟ وأفضل و... سايقه التوك توك، وأشتغل أنا بشتغل حاجتين مندوبة لما حد بيتصل عليا بجيب له البضاعة بتاعته طبعًا، و... وبرضو شغالة بسوق توك توك، بركب بردك أطفال، راحة مدارس، راحة كاراتيه، راحة جمباز، آه أهالي بردوك، حريم، توصيل منازل، كله يعني. ب... والله انا بقول لاي بنت شيء ما فيش حاجه بعيد عن ربنا انت اشتغلي طب ما انا اهو انا اهو انا كان ممكن استسهل الطريق الغلط قدامي بس ليه؟ ليه اخده بربنا؟ قبل كل حاجه ليه ربنا؟ ده انا موت اقول له ايه؟ اقول له يا رب بس انا ما عرفتش ايه ما عرفتش اشتغل في الحلال فاهمه قصدي؟ لان انا كمان يعني اهلي مربيني على الصح مش مربيني يعني مربيني دايما ده دا صح ده غلط اعملي يعني كده أنا ما تعودتش إن أنا أخدم ربنا أصلاً، وقالوا لي يقولوا مثلاً صلي إيه كده يعني فاهمة؟ معلميني على الأصول، فأنا بقول لكل بنت يعني بلاش السكة الغلط، بلاش بلاش البنات اللي مثلاً إيه؟ اللي ماشية في الغلط، اللي كده كده فاهمة؟ فياريت مثلاً تشتغلي، إن شاء الله تشتغلي حتى ماشي اشتغلي عند الناس، اشتغلي في أي حاجة، أي حاجة بالحلال، المهم إن أنت تكوني راضية ربنا، لأن أنت في الآخر ما بركيش يعني في الآخر راجعة لربنا، فهتقولوا إيه؟ تقولوا لي إيه بعد كده؟ أغرب موقف شفتيه في حياتك أغرب موقف؟ أه. مش فاهمة بصراحة يعني إيه أغرب موقف؟ يعني أغرب موقف مثلا حد قاله الكلمة مثلا بصراحة أنا شفت معاكسات كتيرة ضايقتني جدا ومن الرجالة يعني عيب ما أكون راجل أنا داخلة عليه كبنت تمام؟ وهو اللي يعني مثلا أنا داخلة أهو والمكان صغير مثلا وهو المفروض أنا اللي أنا اللي أدخل تمام؟ وهو قام داخل ميزنق علي وأقول له لو سمحت اطلع ارجع لورا يقول لي اطلع ما ترجعي لورا بنفس الاسلوب انت راجل على ايه يعني مش عارفه المفروض يعني انت تحميني كبنت طالعه اشتغل وباكل وامتهاش المفروض تبص بس حلوه وتحميني وترجع لورا ده بيبجح فيا ده موقف ده حصل معايا امبارح مع دكتور كان دكتور راكب معايا حصل معايا مين اللي انا بقول لي بتاع العربيه لو سمحت ارجع لورا يقول لي لا انت اللي ترجعي فوق انت شايف انك بنت بنت بنت شغاله ترجع لها ولا لا ما رجع ليش ده بالعكس لقيته بيقول لو سمحت بيقول لي ارجع انت ورا مش راجع ده موقف موقف برضك حصلنا عند الجامعة السادات راجل وهو ما شاء الله راكب عربيه فخمه انا مش عارفه هو مين عشان ما غلطش بردك اه نفس الحكايه هو اللي غلطان فيا داخل فيا بقول له لو سمحت ارجع بقى لي ما ترجع انت وشللق لي كده فاهم انا مش عارفه ده مين عشان بردك يمكن يكون حاجه كبيره مش عايزين نغلط بتكلم على المدايقات يعني ايه انا بقول لك لو سمحت ارجع لي وانا بنت ضعيفه بقول لك انا مش بعرف ارجع مرشاليه او بعرف ارجع بس ايه يعني انت انت الراجل انت عليك الاستحمال انت الراجل لقيته بردك بي بيقول لي انت مش حلوه ما ترجعي انت مش راجع قلت له خلاص حاضر ماشي انا هرجع كل الرجاله اللي حواليا قالوا لي انت 100 100 بنت ترجع للراجل اعملوا لي كده اقسم بالله ده حصل عند جامع السادات قالوا انت 100 100 اللي انت اترجعتي كانك يعني انت واحده ورجعتي ورا بالتوك توك هو كراجل ها ما هزش يعني ما تحزش وما رجعش ورا ليكي دي تاني موقف، تالت موقف عند السينما تمام؟ كنت معديه الشارع فانا داخله كده وتوك توك داخل كده انا رايحه هو داخل فالمهم ايه بقول له المهم في نورة كده بعديها ف بقول له لو سمحت فالمهم انا انا زنات عليه سنه سنه صغيره بقول له لو سمحت انا النقره عايزة اكتنبها ويعني قمايل كده عشان امشي، لاتقولي بيقول لي يا بت انت يا بت انت وبيزعق لي وبي يعني بيعلي صوته، فدي كلها مضايقات، بس انا مش بشتكي من المضايقات، انا بقولك على قد ما في مضايقات، على قد ما شاء الله بجد بجد فيه اه كميه دعم ليا بطريقه فظيعه، بصراحه التوك توك ساعه لما طلعت عليه هو كان في الاول اسبوع وثاني اسبوع واول شهر وثاني شهر كان فيه بس لسه ايه؟ الناس مش واخده عليا، بس خلاص الناس اتاقلمت، ده بالعكس طبعا يعني انا برضك بتمنى من الساده المسؤولين تمام ان هما برضك يعني ان هما يبصوا لي بصه حلوه اللي انا واحده ما شاء الله برضك كملت تعليمي تمام ودخلت كليه اداب بتقدير جيد كفحت من صغري اصلا وانا شغاله واستمريت ما سمعتش كلام الناس ما ما ما ربنا ما مشيتش في سكه وحشه تمام وكل ده برضك عشان خاطر ربنا وبرضك عشان خاطر اخدم بلدي تمام